Крипторинок залишається під тиском ведмедів. Нещодавно біткоін оновив свій дворічний мінімум до 15 тисяч доларів, та частина альткоїнів також здешевилась. Ситуацію також погіршив крах криптобіржі FTX, котрий призвів до банкрутства криптокомпаній та токенів з ними пов'язаними. Я би зараз позбувся всіляких обернених токенів по типу Rapid Bitcoin та STEFIR, котрі постраждали через крах біржі. Також порадов би вийти із проєктів Play to Earn та Move to Earn напрямків. Зараз ринку не до ігрових механік, це розвага для биттів. До того жоден з подібних проєктів не показав себе витривалим та привабливим для довгострокових інвесторів. Всюди кількість активних користувачів зменшилась у рази. Одним із аутсайдерів, які були на хайпі, може назвати «Степан» та «Світкоєн». Також не раджу холдити токени централізованих бірж з сумнівною репутацією, так як історія FTX може повторитись. Хобі, Кукоїн та їх монети можуть піти за російським кораблем на дно. Також можуть постраждати активи, котрі Переважали в портфелях компаній-банкрутів чи з серйозними ризиками таких подій. Допустимо, Alameda інвестувала великі суми в проєкти, як Matic, NIR, Aptos та OneInch. Черга банкротств та розпродажу активів може пройти безболісно для ринку, але не приймати до уваги подібні ризики було б легкодумно. А ще більше про криптовалюти, безкоштовні схеми та проєкти для заробітку є в нашому телеграм-каналі. Чекаємо на тебе. Інвестуй з Інвестінг -хак.